Я, пане Петре, знаєте, не знаю, чи можна дужче обстрілювати Бахмут, аніж це відбувається зараз. Як пройшов день сьогоднішній? Дуже важко. Е, сьогодні вночі наші підрозділи відбили 5 штурмів. Е, по суті, це, і зараз вони не припиняються. Я, чесно кажучи, вже збився з кількості. По суті, це один великий штурм. Вони лізуть просто по трупам своїх е, тих, кого ми поклали в попередніх штурмах, е, продовжуються і продовжуються. Обстріли пекельні, умови, чесно кажучи, такі, тому що наші підрозділи боронять і місто, і околиці міста, і обхідні шляхи міста. Ворог зрозумів, що воно місто він не візьме, зараз пробує створити обхідні маневри, взяти в кільце, так як вони це робили рубіжне і Сєвєродонецький, і Лисичанський. От власне там зараз відбувається пекло, тому що бої йдуть в полях, бої йдуть за посадки, за кущі. За кожен, я не перебільшую, за кожен кущ буквально йдуть бої. Бої. Не розумію, навіщо їм настільки, ну, це зрозуміло, тому що їм треба показати хоч якийсь там успіх. Вони дійсно тут зуміли накопичити наступальний потенціал, шалено криють артилерію і просто, ну, там, не жаліючи людей, намагаються тиснуть, тиснуть і тиснуть. Поля посадки завалені трупами окупантів. Але їх це не спиняє. Вони ну, от ошаленіло, я не знаю, що намагаються Ніло, домагаються протискатися вперед. У нас були моменти, коли динаміка бою така, що інколи десь якийсь підрозділ, який з нами працює справа чи зліва, може не витримати. Тоді ми спільно, там, нас залучають, щоб забрати цю втрачену позицію. І у нас було, що ми вибили ворога з позиції. І от буквально там окопчик, і там половина окопа ми вже зайшли, а половина окопа ще їхні бійці. І вони не чекають, поки вони втечуть, вони накривають артилерійським вогнем і наших, і, і своїх бійців. Артилерію вони використовують в безлімітному режимі. Тут би досить, бо якраз дякуючи за ефір, я, я звернув увагу великого командування, що контрбатарейних систем на цьому напрямку не просто... Дуже неостанет, катастрофічно не Це єдине, де вони користуються ще перевагою. Це, це може переламати їх взагалі хід цієї історії на Бахмуті. Нам дуже потрібні контрбатарейні системи. А загалом, ну, йдуть. Я не люблю цих пафосних слів, але тут безперебільшення йдуть пекельні бої, маємо великі втрати, тримаємо позиції батальйон Свобода національна гвардія Збройні Сили України всі як один працюють не відходимо обороняємо місто обороняємо бо це українська земля але чесно кажучи вже би хотілося якось масованішого артилерійського враження ворога бо вони тут знахабніли повністю ми їх кладемо ну, спочатку ми раділи коли там відбили перший штур 22 людини другий там десятки зараз ну, ротами вони лягають їх ніхто не рахує ні з того боку Ні з нашого боку вже ніякі там ні полонені нікому не цікаві нічого. тут просто островініло йде дуже жорстока, дуже е, нелюдське протистояння е, ми-то оборонимо свою землю наша логіка зрозуміла а наші вони в цю землю кладуть тисячі своїх солдат це не зрозуміло причому я кажу що вони їх не жаліють ми спостерігаємо що вони і, і інколи для профілактики щоб не дати підійти нам до їхніх позицій накривають квадратами артилерійським враженням разом зі своїми військовими разом ну, там і, і наші попадають під це враження тобто вони працюють от, в радянському стилі, з жуковському такому. Вперед-вперед гонять людей. Тактика у них зрозуміла. Підрозділи змішані. Перші, звісно, йдуть зеки, мобілізовані в Донецьку, Луганську. Більш професійні штурмові загони вони кидають вже, коли вважають, що захисники наші вже виснажилися. Це може бути, якщо всю ніч штурмують туди з підрадок. Або навпаки, якщо вони штурмують цілий-цілий день, то вже десь ті, коли темніє, вже вони вважають, що достатньо виснажили, чи, чи багато поранених і загинувших, тоді вони кидають більш-менш підготовлених штурмовиків. Я вже дивлюсь, що ну, от їм настільки вбираються якісь дати, можливо, чи, чи настільки загородотради у них там оці... Жахливі для них, що раніше вони намагались приховувати штурмові дії, відволікати десь там, по посадкам пересуватись. Зараз їх гонять бувало і так, що на нашій позиції по полю чистому, можете собі уявити. Бувало, буквально теж кинули, як відволікаючи маневр, два взводи на штурм тільки для того, щоб ми відволіклись на їхнє знищення прямо по полю. А тим часом по посадки скритно йшла інша штурмова група. Ну і тим, і тим дали вісіч, але нелюдське ставлення до своїх солдат, їх очевидно, ну мене не хвилює їх за великим рахунком ставлення. Просто динаміка настільки велика, що, чесно кажучи, виснажуються і сили засоби оборони. У нас бувало таке, що навіть боєкомплект закінчувався стрілкотнієм на кожній позиції передбачено запас 3-4 доби комфортно, щоб ми могли вести. Настільки плотно штурмують, настільки їх багато, що можна до кінця дня завершився боєкомплект. Е, патронів, я вже не кажу там протитанкових засобів чи чогось більш військового. Оскільки болото і артилерійські обстріли не дозволяють використовувати техніку, все це солдати на собі виносять поранених теж на собі загиблих товаришів теж виносять на собі Ну не скажу що легко працювати тут дуже затятий ворог дуже-дуже їм потрібно цей української землі але Бог не дамо не, не даємо більше того я би хотів щоб моє таке бажання щоб нарешті підтянулось більше нашої рти врізали по зубам і ми би перейшли від оборони до наступу. О, треба вже закінчувати, ну, це яке це, це вже божевілля перетворюється. Пане Петро, я не питаю деталі, тільки скажіть одне. Вас чують е у вищому військово-політичному керівництві? Ваші слова чують? Ну, я вам скажу відверто, е я абсолютно покладаюся е на розум, честь генералів. Ми, партія «Свобода», на початку не прийняли рішення, припинили будь-які політичні справи і пішли на фронт. Поділилися, хто не може воювати, той допомагає волонтеру, переваж... переважній більшості пішли воювати. Тому зараз ми не займаємося політикою, буду критикувати ні владу, ні центральну, ні, ні цей. Я, щиро кажу. я вірю в залужного, я вірю в генералів, які командують цим округом. Просто, я так розумію, що такі підрозділи, як наш, в принципі, ніколи їх на легкі ділянки не, ну, не відправляли. І тут стоять, окрім нас, теж боєзгатні підрозділи, і збройних сил, і нацгвардії, і добровольчих батальйонів. І всі вони в таких самих умовах. Просто ситуація пекельна сама по собі, це раз. А по-друге, мені хочеться... Командиру вірити, що вищого командування є задом, тому що була схожа ситуація в Рубіжному і в Сіверському Донецьку, коли я не розумів, чому ми в таких умовах перемейлюємо противника, і їх все більше і більше, а нам не дають. І тоді стався Харківський прорив, зараз стався прорив по Херсонському напрямку. Я хочу надіяти, що всі наші жертви просто немарні, що в цьому є якийсь великий задом. А зараз ми солдати, тому ми маємо виконувати наказ. У нас наказ боронити міста тримати позиції. Ми, ми їх тримаємо. Без наказу ми не відходимо. Ці принципи. І ну, буде наказ, будемо наступати. Пане Петре, Авдіївка, скажіть, ситуація схожа на Бахмутську. Ви тримаєте зв'язок з побратимами? Так, так. Ми спілкуємося з легіонерами. Є така організація... Ну, Легіон Свободи – це е, багато наших побратимів, які воюють в різних цих. І е, ми постійно тримаємо зв'язок, тому що це навіть не просто з, з цікавості. Наприклад, там постійно вкидають інформацію, що опит не здали. Я дзвоню колегам, які там, ми воювали ще з 14-го року, воюють там. Кажуть, не хвилюйся, стоїмо, ніхто не відходить, тиснуть, Кажуть, але ми не збираємося. Так само в Авдії, це дуже складна ситуація, їх беруть в кліщі. Їх вже трохи протисли справа і зліва, і це ускладнилось, тому що ну так на півмісяця вишивалась ворожа артилерія і насипає теж туди, але поки що тримаються в бійці. Але ситуація теж там дуже непроста. Взагалі, цей напрямок він зараз. Ну я кажу, що він вийшов за межі е, якогось, там, якоїсь там логіки протистояння. Тут відбувається сама війна у всі, як сьогодні боєць мій пожартував, вибачте за грубе слово, але каже: якщо існує на світі пекло, то ми в самій його дубі. Ну, приблизно так ми десь працюємо. А кому зараз легше? Я розумію, що йде ну, війна, ми, ми солдати, ми маємо. Просто мені би хотілося, як командиру трошки, щоб, ну. Щоб була ротація, щоб було поповнення, щоб було більше уваги артилерії з нашого боку до противника, щоб була якась механізована підтримка. Ну, немає цього, ну, воюємо, як є.